السلام عليكم شباب شونكم شخباركم طبعا يا جماعة رجعت لكم مرة ثانية بلعبة هورايزون الجزء السادس وان شاء الله يا جماعة اليوم راح نكتشف أن قائدة الحرب اذا كانت ميتة او عايشة اوكي يا جماعة ما طول عليكم لا تنسوا اللايك وسبسكرايك واشترك بالقناة اذا ما كنت مشترك اشترك واحبكم وايد وخليكم مع المكتر بالضبط ما نحتاج. غريبة تظهر. بسم الله وش ابي اسافر، بروح استكشف الامكنه، بروح اجيك المدن. اعثر على اولين في موقع تنقيب. اوكي، اوه ماي جاد، شنو هذا؟ نعطيكم مساعدة. أنا ساعدكم، يعني أنا ما هأخذ أغراض. دعني أعيش، ارجوك بحق الشمس أنا حي. المجد نتيرية أي مجد الشمس؟ أنا ساعدكم أي. انتصر الكرجة مجدداً. هذول شنو ما يحترموني؟ ما يقدرون المساعدة اللي أنا ساعدتهم أيوة. О, мой гад! Кутулюлла! ВЫСТРЕЛЫ КРИКИ صرت قوي وقاعد لي ناس قوية. وحوش قوية. حتى كسروا حصاني بعد. اه خلنا اصلح حصاني. جيب له شوية تصليح. ينبغي ان يحافظ هذا على مكوناتك بالداخل. ايوه صلحتك يا قلبي. امشي بس. بس يعني في عطل فني. عاد انا بالتصليح فيلا ما عليه. اوه ده اللي يكون ضدي. إنها قادمة إنها قادمة ها ما بدك تقول الكلمة اللي أنت ميت سأحتاجهم قريبا إنها قادمة في شيء غريبني أشعر وكأن التراب تحت جلدي دخيله دخيله من وين وين الدخيله؟ اه انا؟ لا حرام انا احسب لي اني انا معاكم يلا ما عليه ما عليه يوم ثاني يوم ثاني اذا عشتوا المصنع اووو المدمر هذا هو هذا ما تريدون؟ إعادة هذه الأشياء القديمة إلى الحياة قوتهم تخدمنا شياطين روبوتات من تحت الأرض شياطين هذا كابوس كوابيس أجل أسوأ أحلام أعدائنا تتحقق أجل انهض هذا كايشون كد هُمْ من الصعب الوصول إليه وحيداً هذه الأشياء ستدمرنا جميعاً يُدَمِّرُونَ أعداءنا فقط ويعيدون أراضينا التي <تصفيق> المصاد آه آه. آه. آه. آه. آه. آه. توقف فتشوا المنطقة قد يكون بها دخلاء سامحيني على التدخل يا إيلوي. لم تدعي لي خياراً <تصفيق> من يتكلم؟ <تصفيق> من هذا؟ طرف مهتم مصاليته معطلة لكن لا أعرف إلى متى الباقي عليك من يتكلم؟ من هذا؟ لكن هو اللي قاعد يسوي عطل وهذا قاعد يساعدني آه هذا شكلي يساعدني يلا حلو احسن من ما اكون بروحي يعني كل شوي انا اقول بروحي فما عليكم خنبلش او ماي جاد ادري شو انا واحد اثنين قاتل اي لوي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> فتاه نور حيه اقتلوها لا شوفون حظيتي بفرصتك ها اول ما ينيني راح اسقو واحد اوه يا ولد بس مات موتو العنواني تعال انت انا بريك اوكي هدي انت بس تشوفني بتموت انت بس تشوفني تموت. أه بس. ابي اخذ هذيلا. يعني شيء يعطوني شيء قوي عرفتوا؟ عشان خلصنا من أنا وين ايلوي؟ اوه شنو هذا؟ سكراب. ايلوي يا هو. اه اللي انا طيح. اعدك سوف اخبرك. سهل يلا حياتي بين ايدي. اعدك سوف اخبرك. اول شيء انا صاير أه مهتم للكل أبيض القتلة الذين جاءوا لقتلي من هم؟ فرقة الكسوف محاربون مجزب. مقدسون طائفة من كرج الظل كرج الظل؟ لكن ليسوا كالكرج الذين أعرفهم لا يبجلون الشمس بل يبجلون نوعا من الشياطين. أنا لا تهمني خرافاتهم لا، ليست خرافات شيطانهم حقيقي له اسم وصوت صوته رهيب للغاية وينفذون توجيهاته من هذا؟ أرادوا قتلي لأنني أشبه امرأة أخرى أكبر مني في ضعف عمري بشعر قصير من هي؟ أنا لا أعرف عثر مصلاتي على صورتها في أنقاض نهاية الصانع ربما تجدينها هناك وجدت صورتها في الأنقاض؟ كيف؟ كان هناك باب وبجواره جهاز قديم نوعاً وبه صورة لامرأة سجل مصلاتي الموقع أنت تشبهينها هل هي أمك؟ أنا من يسأل الأسئلة إلى ما يسعى أتباع الكسوف بالإضافة لي لم يقولوا لكن بسبب الحرب في كارجا يريدون إزاحة ملك الشمس آفاد واستعادة مريديا وما علاقتي بهذا؟ أنا لا أعرف عندما هاجموا الإثبات جاء رجل لي طويل وباعين عميقة. إليس؟ إيه من يكون؟ رعب الشمس، هكذا كان لقبه في اوزيرام عندما كان بطل ملك الشمس. ليته مات مع ملكه، انه يقود فرقة الكسوف. أؤكد لك انه اخطر رجل على قيد الحياة. كيف جندك اعضاء الكسوف؟ اعرف انهم اثروا عائلتك، لكن لم انت؟ كنت استغلاليا ابحث عن الخردة في الظلام وبرعت في عملي لقد عرفوا انني سأخدمهم جيدا لقد نقبت بقرب نهاية الصانع عند صعودي كانوا في انتظاري ضحكت عندما رأيت الكاهن لكنه أراني سبب التحفيز من هيلس لم اضحك بعد ذلك اعطاني مصلاة لمراقبة حركاتي واتبعت التعليمات كنت تدخل مريديان، لم لم تخلصهم من افاد؟ أمر صعب بسبب المحيطين بملك الشمس الحقيقي، لكن أيا ما أخبراني به إرسا وإيرند، لقد سمعوا كل كلمة من مصلاتي، لهذا لم أحذرك، لو حاولت كانوا سيقتلون عائلتي. هناك اسم لشيطان أعضاء الكسوف؟ حارس، هذا اسمه. حادث؟ هل سمعته يتكلم؟ يا ويلي إنني سمعت مرة واحدة حين رأك يا له من صوت بارد، مريع، كصرير معدن يسحق العظام ويفرغ الأحشاء صوت معدني ليس كالمستخرج من الأرض أو المصهور وماذا قال؟ خطر يهدد النظام، ثلاث كلمات، لكن بصوت الشيطان لما يستخرج أعضاء الكسوف روبوتات؟ وكيف يجعلونها تعمل؟ ظننت يريدونها كخرده ولكنهم اعادوها للحياه اوصلوا جهازا بجثث الروبوتات ليهمس حادث اليها ويستدعيها اليه قتلت ذلك النوع من الالات ايوجد أي غيرها اجل من حاربتهم اليوم المفسدون وهناك غيرهم اكبر كثيرا مليئون بالاسلحه القديمه يطلقون عليها جالب الموت رايتها مدفونه في الارض لكن بعد اليوم كل شيء ممكن يبدو انهم لا. يجمعون جيشا لو هكذا فسيسقط العالم وانا ساعدت في سقوطه يعني لازم ادبحك سمعت ما يكفي حان وقت انهاء هذا لن اتوسل لحياتي ولكن ان كنت رحيمه حرري عائلتي ارجوك اين اجدهم سجل مصلاتي الموقع به حراس دائما تبدين قادرة على التعامل معهم حياتك منتهية انجو بنفسك أذبح حيات عبيدي والله تيسر صراحة أنا من, من أول كنت بذبحة يعني من لو من أول فرح أذبح أعرف أنك ارتكبت جرائمك لإنقاذ عائلتك لكن بسبب جرائمك اغتالوا الكثيرين دمرت عائلات كثيرة بما فيها عائلتي لن أتركك تحيا أنا آسف أرجوكِ عائلتي لا تخبريهم بما فعلت. إذا أنت جاهز لأعاقب على ما فعلته ومن أفسدت حياتهم؟ أجل أنا جاهز. يا لموت. ذبحته. احس إني لو ما ذبحت بيعطوني شيء ثاني أو ان مثل ما تقولون إنه يمكن بيصير عنده بيصير عندي مهماته يعني وأنت من أي واحد يابلي الضرر والشر خلوني أذبح روست فراح يموت والله تحسبتني ذبحته تسرعت بقراري. وهو في مشكلة. والله تسرعت بقراري يا جمال حرام حسيت انه مسكين. يسعد الانتهاء هذا. شكرا لك. ايش قاعد تسوي هنا شو تسوي هنا ماذا تفعل هنا وحدك؟ وأين رجاله؟ لن اخاطر بحياتهم لا امانع المخاطره بحياتي لكن هم لا اسف لتوريطك في هذا أه لا تقلق هذا يوم معتاد لي تعلم اطيح بالروبوتات واتعقب القتله اكره رؤيه صباحك المشغول مستعده للبدء اي بدء اخبرني ماذا حدث بالضبط لإيرسا من البدايه لا احد لديه اليقين لقد غادرت في جنح الليل مع أفضل رجالها أفضل رجالها؟ لكن لم تستحبك؟ لا كنت أشرب كثيراً ربما اعتقدت أنا لا أعلم أنني لست مسؤولاً وجدت فرق البحث جثثهم في اليوم التالي وجثث بعض متمردي كارج الجبناء كان كميناً متمردو كارج حيوانات أوسعوها ضرباً فلم نتمكن من عرض وجهها قبل الدفن أنا آسفة يا آرند أجل، حسناً حين أجد من فعل هذا سيكونون آسفين أيضاً متأكد أنك بخير؟ لست ثملاً لذا، لا أنا سعيدة أنك تفكر هكذا لا تعتادي هذا ألا تعرف لما غادرت هكذا في منتصف الليل؟ كلاً كان أمرا عاجلا، رسالة أو تقريرا عن تهديد جديد من كرج الظل. ولما تفعل كرج الظل هذا؟ لأنهم يكرهوننا، وتحديدا إرسا. لقد اتحدت مع افاد لطردهم من ميريديان. إنهم يداوون جروحهم منذ عامين، لكن وجدوا أخيرا طريقة للانتقام منها. حسنا. أرني مكان سقوط إرسا، وسأحاول المساعدة. تعالي، اتبعيني. اوكي <تصفيق> أركض لما تقطع إرساء هذه المسافة لهنا؟ لا أعلم لا يبدو هذا منطقيا هذه المنطقة خاصة بكرج الظل كلا لقد خرقوا الهدنة ما أرض وأرض الكيفد كيدنا وصل في قصر أو هذا المكان اللي أنا كنت فيه أنا ما أعتقد يمكن لا لا بس كده مش فهم بعد هذا هو المكان حيث كان الكمين لقد وي. فحص جنودنا المكان لكن ربما يمكن لتحفتك تلك إيجاد دليل أرجوك علي إيجاد الذين فعلوا هذا أوه هذا المكان والله انت هو أحد دروع كرج الظل رمح كرج الظل لطخات الدماء ليست من سهام مبعثرة. غريب لم يغدش حتى إنه حاد للغاية لم يستخدم آه. يعني هم اللي قدروا فيهم؟ تبدو مثل البقع واسهم، شنو بقى؟ تبدو جديدة، وكأنها لم تطلق يعني شنو؟ ما في أي دليل يعني؟ لازم لازم أشوف لي فواز، فواز وين هذا يعرف بالدلائل تبدو أيوة تلك حق. كعلامات سحب هل حرك أحدهم جثة من هنا؟ ماذا ترين هناك؟ اللطخة تبدو على شكل خط وكأن الدماء انسكبت من فوق شيء كعربة أترى؟ أثر عربة احدهم نقل الجثث الى هنا ونشرها في ارجاء الحقل مهلا تقولين ان الموت الذين وجدوا هنا قتلوا بمكان اخر أي. لماذا يفعل كرج الظل هذا حاليا لا يمكنني التاكيد ان كرج الظل هم المسؤولون عن هذا بالطبع مسؤولون حسنا لنتبع تلك الاثار ونكتشف أيها عروينها ايوه يلا نلحق الاثار لحقني الحقني, الحقني اي والله شوف الدم والعربانه يعني انتوا لهالدرجه ما شفتوها يعني افهم رغبتهم في قتل ايرسا لكن لما يزيفون كمينا؟ الامر اعقد من هذا ما ادري وسنفهمه هي شكل اختك عليها مشاكل في ناس ناويينها هذا العربانه ايوه ذيلهم أولئك رجال ليسوا من كارج الظل، إنهم من قبيلة أوزيرام! أهكذا يحيي قومك بعضهم؟ اتبعوني يا حمقى! آه قبيلته! آه. لقد سقطنا! سحقا! آه. ما هذا؟ والله اعتقد تلو. انه يستدعي روبوتات، استعد! ملكة. وي شنو هذا؟ يلا بس يصير يستخدم الرشاش ماله؟ الحب؟ وينهم؟ اوه اوه اوه الالي ايوه تعال جاي لك جاي لك يوم اخر والله مسرد بعثة. أوزيرام وليس كارج الظل. كنت مخطئاً حيال كل شيء كالمعتاد. أرجوك. استخدمي عينك الثانية. علي معرفة ما حدث بالضبط. سأنفذ. عيني ثانية. الكثير من الدماء تبدو مثل أسلحة فانغارد. تلك الصخور تحطمت. اوه في شيء لا دماء عليها رجال ارسى لم يقاوموا وين الباقية؟ في شلون شفتها بعد؟ أو. شيء صدم تلك الصخور، شيء لم اره من قبل اكيد ما في شيء يمكنك استخدام بعض معدات هذا الشيء ها! هناك بجوار الدعامة خلية طاقة مستخدمة هذا بنزين، هذا غاز كنه مو لا ايوه في دمني ما تلك الاربطه الجلديه اربطه درع مقطوعه بسكين وصخره مدرجه بالدماء يمكن في شيء الكثيرون ماتوا هنا مذبحه انا اقول يمكن في شيء ان اختها ممكن مميته ولا هو شاف اختها ولا شنو يمكن تتهيأ او ان ميتة او ان قص عليهم النافثميه بس في هذه خوده ارسا ظننتها مت في الحقل لكن هذا حدث هنا كل هذا الخداع لماذا اشعر وكانه لتعذيبي لدي نظريه لكن تحتاج بعض الخيال إيه؟ إلى الآن نظرياتك أفضل من حقائق الناس حسنا أعتقد أن أوسيرام باغت أرس ورجالها بسلاح جديد وضعوه على تلك الدعامه إنه يطلق موجات قوة ربما صوتية يبدو أنه حطم الصخور أعتقد أنه يشل الناس بدل قتلهم أسقط الفانغارد هناك أه؟ لا دماء على أسلحتهم لا قتال. لكن لم شلهم ان كنت ستبقر بطونهم؟ كانوا يحاولون اخفاء شيء. انظر هنا، صخرة دامية. تلك ما استخدموها لتحطيم وجه ايرسا. او وجه شخص اخر. تلك الاشرطة تم قطعها. كانهم نزعوا درع شخص اخر. هذا غير ممكن. ان جسدها في ميريديان لقد رايته بعيني لقد قلت صعب التعرف عليها يعني عايشه ربما البسوا شخصا اخر درعها وبدلوهما شخصا بنفس الحجم وشوهوها حتى نظن انها اي شخص حتى ارثا عد الى ميريديان وافحص الجثه بدقه ان كانت فعلا ارثا فبالطبع خطئي لكن لو محقه أختك عايشة. قد تكون أختي حية. إي. سأذهب. قابليني هناك. نظريتي حلوة. رمال في حلقي تحرق. إي رمال بهلدج هاي حلوة. أوكي، First thing to do. أول شيء يا جماعة أحس إني أنا بروح أدور الشلد ما راح أكمل المهمة ولا راح أكمل قصة اللعبة. أوقف الحين، أبأروح أسوي لي مهمات الأشياء اللي بسويها مثلاً، بخلص هذه وبخلص هذه بعد. آه أو أو أو ما يصير أحط الله واحدة واحدة. وبروح أخذ الشيلد، بروح أخذ الدرع اللي الدرع الأساسي أو الدرع السري اللي هو حق اللعبة نفسها. الدرع الأساسي حق اللعبة نفسها أو حق البنت هذه هي إلوى اللي على ما اعتقد عصر الحديدي اللي صنعوها حقها يعني ايام التكنولوجيا ايام البنكر يعني شي البنكر ولكن ابى اروح اخذ اللبس الاساسي حق ايلوي الشخص على ما اعتقد انه هو شخص لبس اساسي حق ايلوي فبروح اشوفه وبجمع كل قطعه موجوده ف وبوريكم يعني اذا حابين تشوفه اروح هني اول خلينا ننتقل ابي انتقل اقرب مكان له المدينه هذه اروح المدينه هذه نتاكد ان تتاكد